Victor Ponta Rupete Cerea, într-un interviu pentru Tiri fostul premier dezinte zinte acuzaciile lui Vanghelie Video Fostul premier Victor Ponta Rupete Cerea, într-un interviu acordat în exclusivitate Tiri Pesursero.Sublimierei de zinte acuzaciile fecute recent de fostul primar Marian Vanghelie. A lider PSD suscine Evanghelie minte sublinierei încearcă, prin dezvluirile fecute recent se distrag atenția de la rezultatele guvernării. Eu totdeauna am considerat Evanghelie e opa, o subliniere ină, pentru PSD. Până la urmă, e un escroc. Am făcut un lucru bun ce l-am dat afar din PSD? Cred ce în subliniere îi bate joc de ni subliniere te jurnale subliniere ti. Ce face? Nu subliniere tiu. Cred ce vrea ni subliniere te atenție? nu ia nimeni în serios. Am văzut o chestie, de-aia zic ce în subliniere îi bate joc de jurnal subliniere Parcă a zis -am -ghelie, ce am fost la Băsescu cu acasă. Mă uit subliniere la cameră? Habar nu am avut, nu am fost în viața mea la vreo casă de-a lui Besescu. Nu l-am rugat pe Besescu să mă -mi pun ministru ce nu avea acum. Nu a existat niciodată nici niciodat, o niciodat, listă. O parte din oamenii care au probleme cu legea. Inclusiv Vanghelie, au pentru ce au furat? Eu am avut probleme, vei aduceți aminte când scotea Ioannis lista? Vanghelie, bunea Stancu, nu zicea niciodată de mine. Pe acea listă se află Victor Pontă. Eu sunt trimis în judecat, sunt azi un inculpat. Nu a făcut nimeni nici o listă. Eu me puneam pe mine pe listă, doar câinele nu mi l-au închetat naul. Sunt cu sub liniere de care prind la o categorie mic de oameni. Cu neuron e o chestie de făcut voi să nu vorbim de guvernare de bani. Am lemurit? Nu a existat nici o listă, niciodată, iar eu sublinierea i familia mea suntem toci pe lista dna e subliniere Tisa sau a lui închei subliniere elu, a spus Victor Pontă.